والشاشة تدعم مابل CarPlay بلاي واندرويد اوتو والبلوتوث والخرائط وبث شاشة الهاتف السيارة دبل وبمكيف اوتو بتحكم منفصل السائق والركاب وبدفلوك خلفي المقود بجير شفتر للتحكم بالجير وبمثبت سرعة وهذا الصف الخلفي بفتحات تكييف خلفية السيارة متواجدة في البحرين للسيارات موزع معتمد للمركز التيالي للسيارات والمحركات بازرع والعنوان صنعاء شارع الدائري الشمالي